Existovaly civilizace, které neznaly kolo, ale žádná, která by nevyprávěla příběhy. Knihovna Akademie věd České republiky vyhlašuje literární soutěž. Vaše fantazie a tato rytina. Sedněte, nebo stujte, nebo si lehněte a napište povídku. Může to být sci-fi, nebo příběh z historie, pohádka, krimi, satyra, cestopis, hardinský epos nebo milostná. Jste vtipní, trsní, laskavý, ironičtí, nebo všechno dohromady, a nebo nic z toho, je to jenom na vás. U závěrka je 12. prosince, porota bude nestraná a tři nejlepší budou odměněni. My máme ilustraci, vy máte příběh. Více na ilustory.